السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا فيديو جديد النهاردة وهيكون فيديو قصير هنوضح في مادة الراديوشيك اللي بيستخدمها معظم مهندسي ديسيسيانات المحمول سواء في مصر او في الوطن العربي لانها هي يعني تعتبر من احسن المواد اللي بتستخدم سواء في التثبيت او في الخل او الرفع فطريقه بسيطه هي ممكن تكون معروفه لناس ومش معروفه للبعض الاخر هنوضح فيها بحيث تتعامل مع الراديو شاك بطريقه سلسه اكتر تسهل شغلك اكتر هنجيب سرينجه تفضل تبعش 10 وللعلم الراديو شاك فيه في منه اصلي وفي منه مش اصلي فهو انت موجود في السوق ده وده فيفضل الاصلي وهيبقى احسن لان التاني ما ما اثبتش كفاء بالمرة والاصلي طبعا الافضل هتفضل راديو شيك في في السرنجة حاول ما تقترش برضو وتضغط السرنجة بالشكل ده بحيث تطلع أه ما تحطش كتير وفي نفس الوقت أه يبقى ملايم مع استخدامك اكتر أه في نفس الوقت برضو في في الاجزاء الدقيقه عشان ما تعكش الدنيا كتير اتمنى الفيديو يكون مفيد ويعجبكم شكرا